О 10 ранку Надія Роздорожнюк-Щербанів Старосинявської громади вже спекла хліб українським бійцям. Каже, печуться 4-5 кілограмові хлібини півтори години. Бачили, розчинили, ниньки в 4 встало, бо що ж буде. Встала ще ці, ця війна, й боюсь світити, і з батарейкою бігаю, і таке. Хліб дістає з печі, з кожної хлібини обтрушує залишки борошна та змащує водою з олією. Хліб, каже, пече щодня. Щодня забрав, завтра знов петі. І Чував я у мене репте до такого сироватки влила, і там чуть поселила, і все. Ложкою розколотила і не сходить. Хочечко дріжчі. Щоб буває, до часу мішу, <проб> Та Вже ж не можу <проб> так скоро. Бабуся каже, пече хліб з 20 років, відколи вийшла заміж. Розповідає, в її піч вміщується всього чотири хлібини, та й запаси борошна закінчуються. Орендар її пає, бідкається, борошна не дає, а купувати – дорого. Ну, ще є торішньої трошки. За її словами, на кожну випічку треба нарубати дров, краще всього грабових, та добре пропалити в печі. Бабуся розповідає, зараз у неї гостюють родичі з Києва, то є кому допомагати. Найперша помічниця, каже, правнучка Кіра. О, ми знаємо місце, все, сюди, ми є вані. Бабусин хліб, дівчинка каже, любить натерти часником. Чоловік надійної онучки Ірини Богдан теж домашній хліб хвалить. Напевно, найкращий хліб, я просто знаю, яку бабуся вклала в нього любов. Свою душу. Онучка Надії Ірина розповідає, невдовзі повертатимуться до столиці. Її мама вже поїхала до Києва. Ну, в Києві зараз більш-менш уже добре, ну, останні декілька днів вже навіть тихіше, не чути ні військових дій, немає цих пожеж, диму, сирени є, але так більш-менш тихо повертаються по трішки. Мама поїхала на роботу, так. Ну, каже, люди повертаються, транспорт починає трошки жити, рухатись. У Ірини й Богдана двоє дітей. Щоб вчитися дистанційно, каже Ірина, вимушені ходити до сусідів, бо в них є інтернет. Мобільний дуже неважний. Дуже ми ходимо до сусідів, бо в них вже проведений інтернет ну, раніше. А ми вже скільки телефонуємо, ми в черзі так, вже, є, але ніяк до нас не доїде. Уже майже місяць, як заявка подана. Внуки Надії Роздорожнюк – єдині, хто за час війни приїхав перебути в безпеці обстріли, каже сусідка Людмила Яремчук. У щербанях, розповідає жінка, рідко, в кого є інтернет, а ще нема газу і водопроводу. Хоча порожніх хат багато. Ні, нічого у нас не було. В сусідніх селах я, мама дзвонила, то казала, в хаті по три її і так, якщо порожні хати, то є дуже сильніше приймають. Зі слів Ірини, коли саме вони вирушать додому, поки не вирішили. Бабуся Надія каже, знає коли. Коли Кацапів вижемо, правда. будинок Дорошенків каже Ірина: вцілів, а от сусіди, які тікали з Києва на його околиці, вціліли, розповідає не всі. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.